Як записатися на прийом до Ощадбанку? Щоб не стояти в черзі, варто записатись. Можливо, бажаною для вас послугу надає лише більш відділення банку чи філіал. Для отримання певних послуг в Ощадбанку краще заздалегідь записатися на прийом. Це буде корисним, якщо ви бажаєте скористатися рідкими банківськими продуктами. Наприклад, бажаєте придбати інвестиційні монети або оформити автомобіль в кредит. Справа в тому, що найближче відділення може не кредитувати взагалі і вам варто буде звернутися до більшого відділення, або бажної монети може не бути на місці та її варто буде чекати декілька тижнів. Записатися на прийом до Щитбанку можна двома способами. По-перше, ви можете подзвонити до служби підтримки за номером 0800 210 800 або заповнити невелику форму під описом вашого продукту на сайті банку, вказавши ваше ім'я та номер телефону.